ای شهادت خرج عمروی عمر بخش حکیم العلماء من اشرف علی تاری رحمتہ اللہ علیہ خپل ملفوظات کی مرضی المؤمنين <سؤال> هذا تمري فاروق رضی الله عنه باندې پیښ نو خوش کړه ورکې چې ورکهسه تقدر تستې چې دی جزام او د ګلګونیه په شل ټپون دي پر بدن باندې سخلګو ته تکلیف مور کوو زبرلس دلته ثواب مکر شذولار څوک لر نه پاس هغه زنان نه را لوي په ثوابګا کې یو کسر رجقد چې ابشری خوشاله صاحب شق چي دي په تواف زم نه کړې و فقدا ما ته غمرسو انوچته تواف نه پرې شولې اغه شکه چي ته تواف نه پرې مرسو خپل مزيه کوي وزير دي وسپل توافونه کوي پي څنګه شدي دا جغاور دي تواف پرې شووي هغه تر زلي بي چي دي خو ما ته تزيير دي درکې چ تواف جي آزاد سول عمر دا شخص نوې چې وایي د خبره سیر و منل سي عمر دا شي کستې چې دمرسه خروس تم د پرمانونه وایي و منل سي نماندی توبل عمر عمر الساليس دن صاحب کرامته سره دلیم لاس کرامت ارچا وماني ننن سبا چې ډاکسي لري د محبت د ادم لاس سره کرامت مهر شان ډاکسي وې د کرامسي والله وعلى نو ابو بکر صدیق سبعرض رو کې چې د بنو تميم قبيله مشر د زوفسي تاع قائمه معبر حضرت مرسبل د بنو تميم قبيله مشر جابر بن حابس د دوی आवाजونه پور توسول ابو بکر صدیق سبورتل تاسو ما خلاف مشوره را کړه حضرت مرسبل ما سره خلاف نه دور کړی راخص ما راي د دوی आवाजونه په مجلس نه بيو کې یاو دبل اواز یاو پربلش اوازونه پورته بل الله عزوجل د سوره الحجرات د بایاتونه نازل کړه یا ایه الذین آمنو ایه کسان چې ایمان لري ورته تقدمو بین یدی الله و رسول ما مخکې کیږي موړه دی کیږي تر الله و رسول په قول کې په فعل کې په عمل کې په حکم کې په فرایض کې په ریچد الله و رسول تر حکم مر کیش کړي مې مکوې تاسو ولې خبرې سره لوري کړې الله عزوجل نبی موضوع دا ته پخېږی کله یې سراحتنه یو چاته وای چې پلانکای میرخوا هغه نفسه او کپه قوی قرائن سره دا یو قوی قرائن موجود وي چې پلانکای د خبرې وو کې هغه د خبرې وو دا الله زو جن نبی ناس چې ساسه وازونه پورځ لا تقدموا بین یدی الله اش قدمی ما کوي ودان دیوالې ما کوي د الله زوج جل او تعالی او درصل فمکی وتق الله ده الله صفو دی ان الله السمیع العلیم یقینا بشک الله او جل الشوری دم کی ذاتی ست خبری اوري اغه مجلسونه چې تاسو کوي کده ادب په چوکاټ کې ډیری ک بیا د الله او جل یاوري علیم الله او جل کی جن دم کی ذاتی ابن کثیر رحمه الله اجبه محضوبات رباسی ان الله السمیع باقوالکم علیم بافعالکم الله زوجل اوریدونکې داس خبر یوري الله زوجل اوریدونکې داس تا شیخ الله زوجل یې دونکې داس کارونه یي یا ایو الیدین امنو لا ترفو اسواتکم فوق صوت النبي ای حق کسان چې ایمان راوړي د خپل आवाज د نبی تر आवाज مپورته کوي ولا تجهروا له بالقول کجهری بعضکم لبازن د الله نبي ته د صفزور ناری موروې چې لکه څنګه چې په خپل مابنج کې یو بل تناری وي اپلنکه ایدل تراسه اپلنکه ایدل تراسه د سیمکو د وی خبرې کله چې د الله زو جل د نبی په مجلس کې ناس فز دوه خبرې په زور مکووي چې د الله زو جل نبی ته تکلیف سي د مشران او مختلفل وړ اواز خبرې کول داده بے باکی او بے پروايي علامه ده مابخت د ټول سږن د دین كله ادب ادین كله ادب او کله چې نبی کریم علیه السلام سر خبرې کوي ولا تجهل له بالقول ک جهری بعضی بس داسې خطاب مور ته ویل کته چې په مابین کې بل ته خطاب کوي یا محمد یا محمد صل الله علیه وسلم صلی الله مور ته وایي یا رسول الله یا نبی الله یا رسول الله یا نبی الله بیا باکا بیا پروا بیا ته کلو الله عزوجل جبريل امين د ورجیسو زلرس داسې مخوي ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون خدا نخواسته کوم د الله عزوجل د نبی په مجلس کې په زوره خبري کولې یا مدته داسي بے باک او بے پرواخه خطاب کویل کعمت که samt چینه راوي ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون شایي چعمال متول زایي سی او ته سیو خبر نه سوال دا پیدا کیږي چې د اعمالو حبطه په کوم پر او د پټو له مسلمانانو یو لکه څنګه چې ایمان اختیاری دي کفر هم اختیاری دي لا تشعرون الله پاک یې تاسو په خبر نه اس ایمان په مسلمانۍ علماوی کلی دې الله عزوجل د نبی په مجلس کې بے باکه خبري کول بے خبري کول د ادب د چوکاټه سو خبري کول د حقیقت کې د نبی کریم السلام په اهانت معنی قصتاك بكشيراتي بيعزتي بكشيراتي دا اللعز وجل دا نبي بيعزتي كول دا سبب دا إذا و رسول الله صلى الله عليه وسلم دا پارا أو دا اللعز وجل نبي دا إذا و تكلف رسول العياذ بالله إنسان دا إيمان باسي لا تقدموا بين يد الله ورسوله ورائه علماء لكل جد سنگ حكم شد نبي كريم عليه السلام چې د الله <سؤال> جل د نبی په مخ کې په زور خبري کول یا د هغه کم بیا باکو به پروا خبري کول ما نه د الله عزوجل پر نبی مخ کې تاګ نه دي کنه دي لا تقدمو دا د تقدم مفهوم عام دي چې کله نبی کریم اسلام روانه تخص په مخ کې نه چې کله نبی کریم اسلام پر سرخاناسي ډوډۍ کوي تاسو په مخ کې لاس نه ورچو څنګه چې دا حکم د نبی کریم علیه السلام د دی دا هرکم دغه حکم د علماو و او و او شيوخ او بزرگانو د پاره هم دی دا نن د مناسبه کشرانو سترمشران او مختول لرسي د دې سره د نبی ادب ایبو یو ذکه علما ورثه انبیو علیهم الصلاۃ <سؤال> والسلام <سؤال> څنګه چې تر نبی کریم علی السلام د رسول الله پیغمبر کی تقدم نو ورو وافقولو په عمل او په فعل کې داغه په مجلس کې بیادی نو ورو دا بس چې د علما مشایخ حقانی علما و ها او د کتاب او سنت متبعينو ترانو سقط پیش کده کول تر تقدم کول د دې په مجلس کې بیادی کول دا من نه دا روان نماستایله علما ورې ان الذين اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ أَسْوَاتُهُمْ عند رسول الله اُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَّقْوَامِ دا اغسف حبوشان اللہ عز و جل وستا ہے سوک چھتا اللہ عز و جل نبی طرح جی قرار خبری کری اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ أَسْوَاتُهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ یقینا بشکاغه کسان چې د الله او جلد نه په مجلس کې خپل آوازونه څخه دې قراری قراری خبري کوي اولائک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا دا هغه کسان دي چې الله او جلد دي زونه تقوا ته انتخاب کړي دي عزت زونه تقوا ته خالص او سچ کړي دي لهم مغفرۃ واجر عظیم دا دوی د پار مغفرت ست دوی د پار له لوی اجر دا تو مې چې ناجلس په حضرت ابوبکر صدیق صاحب قسم ورکړم چې په الله دې قسمه نور بدن بي كريم علي السلام په حضور کې په زور خبرې نه کوه حضرت عمر صاحب خود هم متاثر شو چې نور بدن بي كريم علي السلام په مجلس کې بیا په زور خبره نه کوم نبی کریم علي السلام ته براغي او خبره به ور سره وکړه رسول الله تعالی عمر تاسويل عمر دوه بار به بیا رسول الله پوښتنه جوړې کول بیا بیا ته زار وقت درتون ز مشتاسي او د صحابه او فرق څخه کې یو خاوه منتبه ته ندی چې الله زوی جلو کېره خدا دادا سره <سؤال> وي سيالي نه نا ذلك فضل <سؤال> الله يتيم يشه يد عمل په میدان کې دا ودی چې صحابه پیادکوون کې ودا احکام مشتاسي او په عمل کې مشتاسي مشکلات درو اغه احکام سبا موږ مونږ چې پرته بیا د دو کاسانو جنجال دي یو عالم <سؤال> تورجي بل <سؤال> عالم <سؤال> تورجي دا عالم هغه خبره پښته دي چې د پرتګیا جوړه ده د پاکستان کله دا پرتګیا ته نو جوړه ده د پاکستان ته ممندل بیا تقریبا درپسی کیږي دا بلا سمې مسلې نه اله ثابت ابن قیص رضی الله رسول الله دا ثابت ابن قیص نه دا چی بت دا جې ورزنی تفقد نبي كريم عليه السلام صاحبو پشتن بيكول صاحبو عذبكي يا رسول الله كم يورجسة شداها يتنا جلسوه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي اي مسلمانان نرخ بالعوازون دع الله